Više neću zgradu, sad bi sedam njih Ne bih platu previh banku, već znam gde sa tim Jer o sartu znam u marku koliko treba mi To je prav ex beer Hoću tom peri njom koji svetli, moje te jefti Faša rorn, filipa, teki, AP, u kolekciji sve Ne bih dupe u mečki, nego ruleti, bentli, pre pressing Ostajem zadji na pešći, bledli, kasevički Hoću feng shui, enterijer u kom sve curi da odem oko mene majmun i preludi oh, A gdje žuriš, play im u zamkama cash urim Za te nauči da štek puniš, u svet da veruješ sem ljudi Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, yeah. Ne bih platu, pre bih banku već nam gde sa tim Jer u startu znam u marku koliko treba mi To je pralaks bir, ne za sit Više neću zgradu sad bih sedam njih Ne bi pato pre BigBank uveć znam gde sa tim Jer u cartu marku koliko treba mi To je il' vi ne biste smeli Tugoveć mučmeni hauba ispod nje zver se AAAAAAAA Stižemo s bar 3 auta znač bar 10 znač